قبل الفرس تلعب على داقة الزير الشاطئ حسريا لعزوات محيّة اذا حولت بنت الشيوخ المجاهير قول يا ما شاء الله على اللي هنايا قول يا ما شاء الله على اللي هنايا قبل الفرس تلعب على دقه الزير الشوطي حصريا لعزوات محيا، قبل الفرس تلعب على دقه الزير، والشوطي حصريا لعزوات محيا، لا حولت بنت الشيوخ المشاهير، يقولن يا ما شاء الله على اللي هنيه، بنت الأمير اللي على تلمت امير، وام الشيوخ وشيخه الحسن هي يوم قبلت كنا الصبايا متاخير بعيون جرنا وطلت ثريا تاخذ من المهره ملامح وتصوير عن قام حيله قد سمحت محيا تسلطني على القصايد ومس الخير الفخر عن غيرك من البيض حيا الفخر عن غيرك من البيض حيا سفن حواليها سواد الجماهير اللي تما تطبل ملعبا يا انا كثير في جلا يشربوه تحيا هذه سليلة مرهقينها ع قوا قبل العرب تسكن قصور العليا لا تهلها يوم يزودع المظاهير منها كثير الناس يبغى الكفية مصدرين مجادهم وعلب واتير سلتان فارسهم ولو ما ادهية كنه يصادم بالحياة على المقادير يخصني سنينه با بيا كذية سنينه حربييهم للسبع والثيف والطير، صديقهم عن حظ بقعه تفيا، ما يشتكي غير السنين المعاسير، ولا يمس من طرفهم جفيا، قبل الفرس تلعب على دقه الزير، والشوط حصرية لعزوات العزوات محيا، والشوط حصرية لعزوات محيا. صفر خمسه خمسه سبعه